عشق عشق بالقلب خليته يما يما يما والحب ترى مو عيب إذا حبيته يما لامون لامون أنبي مجنون ما درى روحي ما تفارق بيته عشق عشق